For det meste så består arbeidsdagen vår inne i OneNote, men av og til så trenger vi eksportere innhold fra OneNote ut slik at vi for eksempel kan dele enkeltsider med andre. Og dette skal jeg vise i denne videoen. Her har jeg en side og den skal jeg eksportere over til et annet format. Første som er lurt å gjøre, det er å gå på dette valget under skillekortvisning som heter papirstørrelse. Vi trycker på Papirstørrelse, borte til høyre får vi da et valg, og der går jeg inn, og så velger jeg A4. Det er som regel det vi skriver ut i. Og så får vi vurdere og bearbeide tekststørrelse, tekstboksene, slik at dette passer til det vi skal skrive ut. Så går vi på Fil, og så går vi til funksjonen som heter Eksporter. Så er det spørsmål, skal vi eksportere en side, en innledning eller hele notatblokka? I dette tilfellet velger jeg en side, og jeg velger at det skal sendes til pdf. Som du ser kan vi sende det til Word-fil, og vi kan eksportere det til nettside og så videre. Men jeg velger nå en pdf, og så trykker jeg på eksportere. Det den lurer på da er hva skal filen hete? Er det greit den heter eksportere pdf? Ja, det synes jeg er ordret, right. og så må jeg finne et fornuftig sted å legge den fra meg. Og da går jag på mine dokumenter O så trycker jag på lagre dig. Nå ska visa, hvordan man forempelåsätter in en fil här nå da. så går jag på Set in så går jag på filvedley trycker jag på dent. Da kommer dialogboxen for orvad jag ska findner fila en opp. Jeg går ned finner dokumenter och finner min pdf-fil som heter exporter ogverket sett in og da kan jeg velge som utskrift eller fil. I dette tilfellet velger jeg fil. Och da ser man at her ligger nå denne siden eksportert. Denne filen kunne du selvfølgelig sendt til noen andre, men i mitt eksempel så valgte jeg å sette den da inn i PowerPoint, og skal du bruke den som en pdf, så bare dobbeltklikker du på fila og åpner den här og så vil den vises som pdf. Her ser dere han er i pdf-format.